Sulla on tarjolla ä, useita erilaisia hoitomuotoja, mutta miten mahdollinen uusi asiakas tietää, mikä olisi hänen psyykkiseen tai fyysiseen vaivaansa se oikea hoitomuoto? Yleensä kannattaa soittaa ja jutella siitä tilanteesta, mikä henkilöllä on, niin siinä voidaan kartotella vähän sitä, että mikä hänen tilanteessaan voisi auttaa parhaiten. Ja äh, tosiaankin minulla on useampia niitä hoitomuotoja, niin äh, sitten toisaalta taas voidaan lähteä vaikka hieronnasta liikkeelle ja siinä sen hieronnan aikana jutella siitä asiasta, että tässä voisi olla ehkä toisenkinlainen lähestymistapa ihan hyvä. Onko se kuin yleistä, että, että, että aloitetaan hieronnasta ja, ja sitten lähdetään soveltaa jotain toista hoitomuotoa? Ää, kyllä se melko yleistä on. Et ensin tutustutaan ihmiseen ja sitten sen jälkeen ruvetaan sitten miettimään niitä muita vaihtoehtoja. Monella on kynnys aina lähteä johonkin vieraaseen hoitomuotoon. Se on vaikka hieronnassa käynyt, niin se on kaikkein helpointa lähteä hieronnasta liikkeelle.